І вставай з постелі та застиняй столі, ей, рожество, та, ей, Колядки Поділля та Київського Полісся співали на фестивалі «Дар» у Хмельницькому обласному художньому музеї. Ето співак Олексій Заяць Київщини каже, зібрав у колективі місцевих жителів. – Тобто створив там колектив, де якого зібрав місцевих жінок які почали виконувати свої от, місцеві пісні, які вони поприймали ще від своїх матерів, від бабусь, от, місцеву традицію. І ви почуєте різні колядки, як із Чорнобильщини, і частина це буде від місцевих, це Макарівський район і Васліківський район, колишній район. У найдавніших колядках величали господаря, господині розповідає Олексій Заєць. А в давній це колядки були величання, побажання, щоб дівчина вийшла замість, мала гарну долю у колядці до хлопця возвеличується його мужність, сила, військова звитяга. Перші колядки чула від матері та бабусі, говорить учасниця фольклорного гурту села Клинівка Київської області Любов Ковриженко. – Дитинство було, так і ми ходили колядувати, то там до батьки нам розказували, батьки ж бабуся там ходить тоже собі: "Ой, співаю ой, на Ордані. – Пано господарю, ті єсі дома, дай тобі"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 Сторони абсолютно з автентичної, з тієї народної сторони, а що тоді чув, як е, бабусі, жіночки і і от приблизно такий, такий спів. За словами Ірини Телюх, фестиваль «Дар» започаткований у 2015 році. Михайло Жило, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.